Tässä pyritään havainnollistamaan, miten eri alleelit toimivat. Kuvassa on vastin kromosomin pari. Vastin kromosomi. Tämä kromosomi on tullut äidiltä tai naaralta ja tämä kromosomi on tullut isältä ja koiraalta. Ja sama kromosomi kyseessä, tietyssä kohtaa kromosomissa on tietyn geenin paikka, No, tässä kuvassa nyt nähdään se, että nyt kromosomit ovat täsmälleen samanlaiset. Eli nämä geenit, jotka ovat tulleet isältä tai äidiltä, niin vastaavat toisiaan. No, meissä kaikissa on paljon erilaisuutta ja tämä erilaisuus on syntynyt geenien mutaatioiden kautta. Tietystä geenistä on tullut uusia versioita, erilaisia alleeleja. Ja voi olla vaikka tällainen tilanne, että tämän tietyn geenin kohdalla löytyy tällaiset erot. Isältä on tullut erilainen ominaisuus kuin äidillä on. Näitä sanotaan alleeleiksi ja on hyvin yleistä, että näitä mutaatioiden kautta on syntynyt erilaisia versioita tästä tietystä geenistä. Ja näin ollen tämä tietty geeni tulee tekemään hieman erilaisen proteiinin ja tämä hieman erilainen proteiini saa aikaiseksi sitten hieman erilaisen ominaisuuden yksilössä. Näitä geenejä voi, geeniversioita alleeleja, voi olla useitakin, jos niitä on enemmän kuin kaksi, niin silloin sanotaan, että tästä geenistä on, tai nämä ovat multipleitä alleeleja. Näin. No, tämä alleeli, joka on äidiltä, tämä alleeli, mikä on tullut isältä, niin kumpi ominaisuus sitten tulee näkyviin yksilössä? Alleeleissa on ero ja jompi kumpi ominaisuus yleensä tulee näkyviin. Siksi kutsumme vaikka tätä äidin alleelia, joka ei tule näkyviin, tai se ominaisuus ei tule yksilössä näkyviin, niin se on resessiivinen, eli peittyvä alleeli. Isältä tullut alleeli, sen ominaisuus tulee yksilössä näkyviin ja tämä on dominoiva, eli vallitseva alleeli. On myös mahdollista, että nämä ovat öö, yhteisvallitsevia alleeleja, jolloin kummankin alleelin ominaisuudet tulevat sitten yksilössä näkyviin. Ja sitten kun näitä versioita on valtavasti, niin tästä saamme hyvin havainnollistettua sen, että miksi me olemme erilaisia ulkonäöltään tai muilta ominaisuuksiltaan.